بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قیصر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروگ انجینئر ڈیزائننگ انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے میں آج آپ کو امپورٹ کوآڈینیٹس فائلز کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ سی کے ذریعے کیسے ٹرول اسٹیشن کے اندر اپنے پوائنٹس کو امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس سوکیا لنک انسٹیوٹ سافٹ ویئر ہونا چاہیے یہ آپ گوگل کر سکتے ہیں اور سوکیا لنک لکھ کے آپ انٹر کریں گے تو کوئی بھی سائٹس سے آپ اس کو ایزیلی ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کا لیٹسٹ ورجن وغیرہ ادھر میں آپ کے سامنے یہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سوکیا لیں کہ ایٹ پائنٹ دو پائنٹ تھری یا آپ اسے ٹھیک اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے پی سی کے اندر اور اس کو انسٹال کر لیں اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد انسٹال کر لیں یا آپ کے سامنے میں پورا سائٹا بتا رہا ہوں یا آپ ایس ڈی آر فائل کے ذریعے آپ یا تو سٹومنٹ کے ذریعے آپ اس کو پلگ ان کریں گے اس کے کیبل کے ذریعے یا ایس ڈی آر فائل کے ذریعے آپ کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے کلک کیا تو یہ سب سے پہلے آپ سے رجسٹریشن مانگ رہا ہے یہ سائڈ کے اوپر کہ آپ رجسٹر ہو جائیں اس کے اندر تو اس کے لیے دو میتھڈ ہے یو ایس بی کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کی ایس ڈی آر فائل کو بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد اس کو آپ رجسٹر کریں گے یہ ٹول اسٹیشن آپ کے سامنے اور یہ اوپر آپ کو یو ایس بی پورٹ اس طریقے سے آپ انسٹومنٹ کو یہ آن کرتے ہیں سوکیا سی ایکس 107 ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है आप सो किया या टॉप ऑन के दो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं ये, ये पूरा का पूरा फार्मेट इसी तरीके से होएगा ये देखें ये आपके सामने आप इसके मेन पेज के अंदर आ जाएँ यू को आप इंटर करके उसको क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आप इसको इंटर करेंगे तो ये आपसे इसके मुख्तफ कोर्स वगैरह ये आपके सामने आ रहे हैं इसके تو آپ ادھر سے سیو ڈیٹا کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ سے کہے گا کہ انسٹ یو کو آپ کر دیں تو آپ سب سے پہلے اپنی پورٹ کے اندر یو کو انسرٹ کر دیں لگا دیں اس کو کوئی بھی یو ایس بی آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو آپ اس پورٹ کے اندر اس طرح کر دیں لگانے کے بعد آپ پریس یعنی کر دیں اور ادھر سے انسٹرومنٹ کو اپنے آپ ریسٹارٹ کر دیں اگر آپ کا انسٹرومنٹ ہاں تو اس کو آپ یو ایس پی لگانے کے بعد ری ریسٹارٹ کر دیں آف کرنے کے بعد دوبارہ آن کر لیں تاکہ وہ آپ کی یو ایس پی کو ادھر سے ڈیٹیکٹ کر لے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے دیکھیں یو ایس بی میں آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے ٹو ٹائپس کی فائل آ جائیں گے ٹی ٹائپ اور ایس ٹائپ تو ٹی ٹائپ کے اندر آپ پاس جو ڈیٹا آئے گا وہ ٹیکسٹ فائل کے اندر آئے گا تو آپ اس طریقے سے آپ ادھر سے اس کو انٹر کریں اور اوکے پریس کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ڈیٹا کا آؤٹ ہو جائے گا آپ کے سامنے مختلف فارمیٹ بتائے گا آپ ایس ایس فارمیٹ یا آبزرو یا جی آئی ایس جو ان سے بھی آپ کوآڈینیٹس کرنا چاہتے ہیں میں ٹرپل ایس ڈاٹ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں کہ میری ٹیکسٹ فائل سے ایکسپورٹ ہو جائے گی پروسیشن کے ذریعے ہی اگر میرے پاس دو ہزار سے اوپر پوائنٹ تھے ٹو سے اوپر پوائنٹس تھے تو اس طریقے سے آپ اس کی ٹیکس فائل کو جیسے امپورٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ پیک آ اور سیکنڈ آپشن آپ کے پاس ایس ٹائپ اس کو آپ سلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے انٹر کر دیں تو یہ ایس ٹائپ کی جو فائل ہوئے گی یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپس <coughs> کو انٹر کر دیں اور جون سی بھی فائل آپ ادھر سے جو سی بھی آپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں انٹر کریں اور پر یہ آپ کے سامنے اوٹ لکھا ہوا آ جائے گا ادھر سے آپ اوکے پریس کر دیں تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایس ڈی آر فارمیٹ کی فائل امپورٹ کے بارے میں وہ آپ کو بتایا گا اس کی پوری ڈیٹ اور ڈیٹیلز وغیرہ ساری یو ایس بی کی بھی ساری تو آپ ادھر سے اوکے کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دونوں قسم کی فارمیٹس ٹیکسٹ فائل ڈی ٹائپ اور ایس ٹائپ ایس ڈی آر فارمیٹ یہ دونوں میں نے فارمیٹ کر دی ہیں یو ایس بی کو ایکسپورٹ کر دی ہیں یو ایس بی کے اندر یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے پیکس کی جاب بنی ہوئی تھی تو یہ طریقے سے آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ آپ فائل ایکسپورٹ کر دیں ایس ڈی آر کی اور یو ایس پی اتارنے کے بعد اپنے پی سی کے اندر لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اندر آپ اس کو لگا دے دی رہیں گے. یہ دیکھیں گے میں نے جیسے دو فائلس امپورٹ کی تھیں ایکسپورٹ کی تھیں تو یہ آپ کے سامنے دونوں آ رہی ہیں پہلی ٹیکسٹ فائل اور دوسری ایس ڈی آر فائل تو یہ آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ فائل وغیرہ کا اپشن آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ کسی کے اندر یو ایس بی لگانے کے بعد یہ دوسری سیکنڈ فائل آپ کے سامنے ہے ایس ڈی آر کی یہ ایس ڈی آر فائل جو بھی ہم نے ادھر سے ایکسپورٹ کی ہے ٹوسیشن کے اندر سے اس کو ہم ادھر امپورٹ کرائیں گے اور اپنے سوار میٹ کو ویب سو کی لنک کو رجسٹر کریں گے آپ ادھر سے اس کے آپشن میں آ جائیں تو یہ آپ سامنے کے سامنے مختلف آپ کی ڈرائیوز آ جائیں گی ادھر سے آپ نے ریمووائل ڈرائیو کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جس کے اندر آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے یو ایس بی ڈرائیو ادھر سے آپ کریں گے تو یہ نیچے آپ کے سامنے وہ فائل آ جائے گی اور ادھر سے آپ کر لیں تو یہ دیکھیں گے یہ سیکنڈ فائل میرے پاس ایس ڈی آر اس کی پراپرٹی بھی آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل میں ہے تو یہ ایس ڈی آر فائل کو آپ ادھر سے سلیکٹ کریں گے اور اوپن فائل کر دیں گے تو آپ کا سوکیا لنک ادھر سے اس کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ آپ کا بھی ورکنگ کرے گا تو اسی طریقے سے آپ یہ اپنی یہ میرے پاس ایک فائل ہے سینٹرلائن کوآڈینیٹس کی اس فائل کو میں سوکیا پر اسٹیشن کے اندر امپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں پورا فارمیٹ ट को आप सिलेक्ट कर लें उसको सर्च कर लें सी ओ लिख आपके सामने टेबल ओपन हो जाएगा आप सबसे पहले स्टेशन लगाएं इसके उसके बाद कॉमा उसके बाद नार्दिंग फिर कॉमा लगा दें और उसके बाद इसी तरीके से उसकी स्ट्रिंग को आप सेलेक्ट कर लें आप इसमें स्ट्रिंग इस और नार्दिंग को चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह आपकी इंस्ट्रूमेंट की فائلس وغیرہ آپ نے سیٹنگ کی ہوئی ہے تو آپ ادھر سے اس کو چینج کر سکتے اس کو کاپی ٹو اینڈ کر دیں تو یہ آپ کی کامر ڈیلیمیٹیڈ فائل بن جائے گی ساری اسی طریقے سے آپ یہ سارے کالمز کو آپ سلیکٹ کر کے کاپی کر لیں اور نوٹ پیڈ اسٹارٹ مینیو میں ہونے کے بعد اوپن کر لیں اور اگر آ کے آپ اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے آپ کا سٹیشن اردنگ اور رسٹنگ کے حساب سے آپ کا کامر ڈیلیمیٹیڈ فائل بن گئی ہے آپ ادھر سے اس فائل کو پیسٹ کرنے کے بعد سیو کر لیں اپنی ڈرائیو کے اندر کمپیوٹر کے اندر جدھر بھی آپ جون سے فولڈر آپ نے بنایا ہوا ہے اور اس کا رینیم کر دیں جون سے بھی آپ اس کا سبجیکٹ دینا چاہتے ہیں فائل کا نام جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں فائل کا نام آپ دینے کے بعد اس فائل کو آپ سیو کر لیں اپنی ڈرائیو کے اندر یہ دیکھیں میں نے سیو کر دی ہے شوقیہ لنک کا فولڈر میں نے بنانے کے بعد تیس اوپر آپ کو یہ ٹیکسٹ فائل نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ شوقیہ لنک کو آپ دوبارہ اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں پیکس ایکسپائر ہوا ہوا تھا آپ ادھر سے نیو پروجیکٹ کو آپ کلک کر دیں اور کلک کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کا آپ نام دے دیں کوئی بھی نام آپ انٹر کرنا چاہتے ہیں آپ ایکس وائی زیڈ جو بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ نام دے دیں میں ادھر سے کر دیتا پی سی ٹو پوائنٹس تو یہ سامنے آپ کے سامنے ایک نیو ونڈو روپن ہو جائے گی اس کے اندر یہ آپ کے سامنے کا آئیکن نظر آ رہا ہے آپ اس کلک کریں گے نیا ڈائلیک باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا اس سائڈ کے اندر آپ کے پاس پوائنٹ سے نظر آ رہے ہیں سارے ادھر سے آپ نے جس فارمیٹ کے حساب سے فائل بنائی ہے تو اس وہ فارمیٹ آپ نے ادھر سے کرنا ہے ہم نے ادھر سے پوائنٹ نمبر ناردنگ اور اسٹنگ کامنٹ ایریمیٹیڈ فائل بنائی تھی وہ فارمیٹ میں ادھر کر دیتا ہوں اور اوپن فائل کے اندر جانے کے بعد جدھر میں نے وہ ٹیکسٹ فائل اپنی سیو کی تھی وہ اس آپشن کو کرنے کے بعد اس کو سلیکٹ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اسٹیشن ناردنگ اور اسٹنگ کارمنٹ ایریمیٹیڈ فائل جو ہم نے اس کو اوپن کر دیں تو یہ آپ سامنے سرخیا کے سامنے نارنگ ساری اوپن ہو جائیں گی ساری تو یہ آپ کے سامنے آپ اسی طریقے سے کوئی بھی فارمیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس فائل کو آپ ایکسپورٹ کر دیں یہ سب سے اپنا آپ کے سامنے ایس ڈی آر فائل کا آپشن آئے گا آپ ایس ڈی آر فائل کے بعد ایس ایس ڈی فارمیٹ کو آپ ادھر سے سلیکٹ کر لیں اور کرنے کے بعد اوکے okay کر دیں اور جو اسی بھی ڈرائیو میں کے اندر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں اپنے پی سی کے اندر آپ اس کا وہ فولڈر سلیکٹ کرنے کے بعد ایس ڈی آر فائل کا نام جو پروجیکٹ کا نام دیا تھا اس کے حساب سے آپ اس کو سیو کر دیں ابھی یہ آپ یہ ادھر اوپن کریں گے فائل تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایس ڈی آر فائل اوپن ہوگی بنکریٹ ہوگی اور اسی فائل کو ہم ادھر سے کاپی کریں گے اور کاپی کرنے کے بعد فلیش ڈرائیو یو ایس بی ڈرائیو کے اندر اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ایس ڈی آر فائل یو ایس بی کے اندر پیسٹ ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو کلوز کرنے کے بعد یہ <coughs> آپ کے سامنے ایس ڈی آر فائل یو ایس بی کے اندر اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے یہ دیکھیں آپ اس کے بعد یو ایس بی کو اپنی ٹور اسٹیشن کے اندر انسٹال <coughs> کر دیں لگا دیں اور جسے ٹی ایس کو آپ اوپن کر دیں سیشن کو اوپن کرنے کے بعد آپ مین فنکشن میں آ جائیں اور ادھر سے آپ سب سے پہلے آپ جاب سلیکٹ کریں گے جس جاب کے اندر آپ یہ ڈیٹا امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا کے اندر آ جائیں اوپر آپ کی جاب ہے جاب کو آپ سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کر دیں اور جاب سیکشن والے کالم کے اندر چلے جائیں فرسٹ کالم آپ ادھر سے انٹر کر دیں جو ان بھی آپ جاب ادھر سے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے لسٹ کیا تو اس کے اندر جو آپ فور کے اندر زیرو زیرو پوائنٹس ہیں تو آپ ادھر سے اس کو انٹر کر دیں اس کے پاس سیکنڈ آپشن جو ڈیٹیلز میں آ جائیں آنے کے بعد جو آپ کے نام کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں رینیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نام چینج کر دیں ادھر سے لے آؤٹ اگر آپ نام نہیں بھی چینج کرنا چاہتے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ وہی نام رکھ سکتے ہیں جو आपकी آپ کی جو آپ کا نام چل رہا ہے تو اس میں آپ کو ادھر سے اس کا رینیم کر دیتا ہوں لے آؤٹس کے نام سے میں اس کی جاب کریٹ کر دوں گا نہیں اسی طریقے سے اسکل فیکٹر وغیرہ جو آپ کا نام لکھنے کے بعد انٹر کر دیں اور جاب سلیکشن کر دیں دوبارہ آ جائیں تو آپ دیکھیں گے یہ لے آؤٹ نام کی فائل بن گئی ہے آپ اس کو لسٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے زیرو اس کے پوائنٹس بتا رہا ہے اس سامنے ستھی کے ستھی اور پائے گا. آپ اندر جس نام سے آپ نے فائل بنائی تھی وہ ادھر سے انٹر کر دیں انٹر کریں گے तो ये आपके सामने फार्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर पूरी आपकी इस फाइल की डिटेल्स वगैरह और नाम और फाइल का नाम आ जाएगा आप इधर से उसको कन्फर्म कर दें यस कर दें तो यह आपके सामने पॉइंट्स इंपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे देखिए तकरीबा मैंने इधर से वन पॉइंट्स मैंने उसके फाइल बनाई तो ये सारे के सारे फाइल आपके सामने प्रोशेसन के अंदर लोड हो रहे हैं इम्पोर्ट हो रहे हैं اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی ہی بھی فارمیٹ کی فائل فائل آپ بنائیں گے فارمیٹ کے اندر ایس ڈی آر فارمیٹ کے اندر اسی طریقے سے آپ لوڈ کر دیں گے اپنے انسٹرومنٹ کے اندر لوڈ ہونے کے بعد آپ ادھر بیک آ جائیں ڈیٹا کے اندر آ جائیں اور یہ جاب کے اندر اسی طریقے سے آپ سلیکٹ کر لیں جاب سلیکشن کے اندر آپ چلے جائیں और लेआउट के अंदर आप लिस्ट कर दें तो पहले जितने पॉइंट जीरो थे इधर अभी 1075 पॉइंट आपके इंपोर्ट हो चुके हैं टोल सेशन के अंदर आप इसी तरीके से इसको आप काम कर सकते हैं आप मेन मेन्यू में आ जाए और जैसे कोर्डीनेट्स کو آپ سلیکٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے کوآڈنیٹ کا آ جائے گا اوس سی او این تو ادھر سے آپ لوڈ والے کالم میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی پوائنٹس آپ نے لگائے تھے اس کی آر ڈی وائز یہ سارے آ رہے ہیں یہ ٹو ایٹی میں نے اس پی ڈی کوڈ ہی اس کا اس حساب میں دیا ہوا تھا آپ ادھر سے جون سے بھی پوائنٹ کو آپ سلیکٹ کریں گے تھری ٹوئنٹی زیرو پلس تھری ٹوئنٹی والی آر ڈی سکسٹی تھری ایٹی اپنے استعمال میں کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ لے آؤٹ کر سکتے ہیں بیک کر سکتے ہیں جو بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ اس کا نام دینے کے بعد اسی طریقے سے آپ مینیو میں آ جائیں اور ایس او آپشن میں آ جائیں آپشن میں آنے کے بعد ایس او ڈیٹا کے اندر آ جائیں ایس او ڈیٹا کے اندر اسی طریقے سے آپ لوڈ میں آ جائیں تو یہ اگر آپ نے لے آؤٹ کے لیے پوائنٹ سیو کیا ہیں تو عدد سے آپ جن سے بھی پی ٹی کوڈ کے پوائنٹ کے اندر جو بھی آئی ڈی آئی تھی وہ آئی ڈی آپ ادھر سے دیتے جائیں گے اس کے کوآڈینیٹ کے حساب سے یا آپ اس کی लेआउट वगैरह कर सकते हैं उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए इसी तरीके से अगर आप यह जॉब काम करने के बाद डिलीट करना चाहते हैं आप डेटा के अंदर आ जाएं और डिलीटिंग को ऑप्शन को आप इधर सेलेक्ट करेंगे تو یہ سب سے پہلے آپ سے بتائے گا کہ آپ سب سے پہلے جو فائل آپ کی اس کو آپ سینڈ کر دیں کیبل کے ذریعے بی کے ذریعے اس کے لیے آپ سب سے نیچے سیکنڈ آپشن کامنس آؤٹ آپ ادھر فائل کو کوئی بھی فائل کو آپ ادھر سے سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کریں اور یو بی کے اندر آپ کرنا چاہتے ہیں سی تو کر دیں, نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر کو اسی طریقے سے ایک دفعہ اس کو آپ سینڈ کر دیں یو بی لگی ہوئی آپ کی یا نہیں لگی ہوئی اگر آپ کو پوائنٹ ضرورت ہے تو آپ اس کی یو ایس بی کے اندر کر دیں نہیں ہے ضرورت تو آپ کر دیں اور اسی کے بعد آپ آپشن سینڈ کرنے کے بعد بیک کر دیں اور جاب ڈیوٹیشن میں آ جائیں اور انٹر کر دیں جب جو آپ نے جاب بنائی تھی اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ اب آپ کو کہے گا اگر جاب ڈیوٹیشن کنفرم یس یا نو تو آپ اس کو یس کر دیں تو یہ آپ اس طریقے سے اپنے پوائنٹس کی فائل کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی جابس وغیرہ کو تو یہ آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے اسی جابس کے اندر واپس پہنچ گیا تو آپ اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اپنا کسی کے اندر ڈیٹا لوڈ کر سکتے ہیں سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا چینل ضرور آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ